බදාවක් කියලා උනේ ඉතින් ඔන්න ඔයාලා බලන්න රිලවුන් ට කෑම ලැබුණාම මොනතරම් ප්‍රීතියක්ද එයාලගේ පියන බයක් නැති වෙනවා කෙලේ තියෙන ගස්වල කොළ ගෙඩි මල් වර්ග කකා ඉන්න මෙයාලට කෑම ටිකක් ලැබුණාම එයාලගේ සතුට හැමතැනම විසිරීලා කෑම කන්න pore කරනවා ඒ වගේම මෙයාලා බෙටවුන් සතුටින් මේ කෑම කන බලන්න බ වන්වශ බටත් ගරෑන්ින් Hels්ච්තුබා, පෙන්න පෙශම඘්, එමිශ මට පපි